Prima reacție a PSD după ce Claus Iohannis i-a cerut demisia premierului, îi cer public să plece. E război total între Claus Iohannis, sublinierea e coalicia PSD Alde. Presubliniere din TV a cerut public demisia premierului după scandalurile legate de BNR -subliniere i de relocarea Ambasadei României din Israel la Ierusalim. Cei din PSD au reacționat imediat. Liviu presubliniere Oianu s-a dezlâmpuit în direct la România TV. Ne jucne cu demisiile sub liniere. Eu îi cer public demisia lui Iohannis. Se ne spun concret ce nu e treaba lui cu abuzurile din justicie, el se plimb cu bicicletă. Iohannis se mai o odată Constituția. Nu me interesează încrederea doniei sale. Încrederea a fost dată de majoritatea parlamentar. Nu e buricul pământului, se rămân în matca funcției, l-a atacat pe sub Oianu pe Iohannis.